Євгеній, Олександр, добрий вечір. Як зробити це глянув шахту домоходу 270 на 270 з утепленням мінвато під гільзування в майбутньому трубою Д230. Зробити ревізійні отвори. А яка труба 230? Вони різні, Євген. Це кераміка, це нержавіюча труба. Яка труба? Питання. Так? Але ви правильно мислите, тобто у вашому питанні є і відповідь. Так, робляться або ревізійні отвори, або робиться шахта. Ну, залишається відкрита і яка потім закладається, вже, коли змонтується труба. Але я скажу вам так, що ми, наприклад, це робимо зразу. Ну, тому що це простіше зробити коли будуються стіни то зразу ми закладаємо або керамічну або трубу із нержавійка ми використовуємо тільки сендвіч нержавійку тобто дві нержавійки і мінеральна вата всередині якщо з трубою щось станеться тут без демонтажу все одно не обійтись тому що ну труби вони через хомути можуть фіксуватися докладки Ось а, або на такій висоті їх вже просто виколуповують відтуди через дах, витаскивають і используют технологію Furonflex, або спускають вже іншу трубу, але все ж таки ремонт буде потрібний, все ж. Ну, і за того, що є ці ревізії на трубах, підконтроніки на трубах тому там не так просто це зробити і от в моєму будинку будинку дві речі за котрі я жалкую що я не зробив на другому поверсі санвузел і не зробив керамічну -дим димохід але як я казав в мене був дуже маленький бюджет і тоді це було оправдано зараз я б цього не робив я б все ж таки знайшов би гроші у кума ось а, але все ж таки поставив би керамічну трубу тому що коли камін як опалювальний елемент в будинку краще щоб була кераміка тому дивиться по цінах гарна керамічна труба або сендвіч нержавійка гарна сендвіч нержавійка там виходить по грошах практично одне те й саме тому що нержавійки ідеальної нема там вона або нежара стійка, або не кислота стійка. І якщо у вас буде дерев'яний твердопалювальний э, э, котьол, або піч, або камін, ідеальної э, нержавійки немає. А ну, кераміка вона витримує і високі температури, і кислоту. нержавейка на жаль, з цим похвастатися не, не може. Тому, якщо камін такий більш декоративний, нержавейка ок. Якщо ви плануєте все ж таки опалюватися цим каміном або піччю, краще кераміку закладати. І ось ми і підходимо до того, що кераміка вона не монтується зверху. Розумієте? Ну, це фізично неможливо. Ось для того, щоб її змонтувати, вам треба залишити нішу. На, практично на всю висоту вашого димоходу. В плані, коли ми дивимося... Виглядає це ось так, а коли ми дивимося на стінку, да, оце перекриття, наприклад, і ми бачимо з вами оцю нішу. Е і потім вже сегментами збирається ця керамічна труба. Проходимо через перекриття і далі її збираємо. А ця ніша потім закладається вже цілою. Тому що якщо кераміка через ревізійні от такі отвори, ви її не змонтуєте. Там треба накладати герметик, треба обов'язково в круг труби залишати повітряний першарок. Тобто, це місця для того, щоб кераміку охолоджувати. Тому кераміку краще збирати зразу. А от якщо ви плануєте монтувати сендвіч, ну так, сендвіч можна зверху спустити, і для цього вам вже буде достатньо зробити не такі великі ніші, а, зали... О, блін. а залишити такі, О, а залишити гнізда для того щоб вам було простіше змонтувати але там де все ж таки камін там буде ниша ніжка гнезда можуть бути на другому поверсі ось тут а там де камін все ж таки краще залишити нішу ну чому тому що тут буде збір конденсату ємкість для збору конденсату потім прочистка обов'язково потім там одна секція або дві секції і три ось і щоб цю систему змонтувати треба все ж таки щоб була ніша а потім коли ви її зібрали то вже зверху от можна це зробити або знизу тобто коли ви збираєте наприклад ось, ось тут трубу ви її одягаєте і підтягуєте туди вверх Тfoldі інша секція Знову вверх, інша секція, знову вверх. І таким чином піднімаєте її, наприклад. Тобто і такий варіант може бути. Ну тоді достатньо залишити віконця.